Ikke glem å få våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonne-knappen Vi legger ut nye videoer hver uke. Når du blir mer informasjon, sjekk beskrivelsen under video.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 Del på så blir bedre. Likk igjen en kommentar. Fratus oyanom enek şunu var. Mistöyliktdama trik polinappen like o del medvenna dina AAN en Findag. Fırlos Instagram, Facebook o Twitter All linkine errim bisskri bilsin.